رب الناس جيب الباس وشفاه انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب الناس ادي بالباس وشفاه انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله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 لا إله إلا الله أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إنه استمع نفر من الجن القرآن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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لم يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمتوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم أبطل كل سحر مدفون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 اللهم ابطل كل سحر مأكول ومشروب الله اكبر من كل سحر مأكول ومشروب الله اكبر من كل سحر مخطط الله اكبر من كل سحر مخطط الله اكبر من كل سحر مشموم اللهم ابطل كل سحر مشموم <تصفيق> اللهم ابطل كل سحر مشموم اللهم ابطل كل سحر احرقوه بالنار احرقوه بالشموع احرقوه اللهم ابطل كل سحر بالعطور يحرقوه اللهم ابطل كل سحر بالاعشاب احرقوه اللهم ابطل كل سحر بجلود الحيوانات احرقوه اللهم ابطل كل سحر مكتوب اللهم أبطل أبدا كل سحر مكتوب اللهم ابتل كل سحر بالطلاسم والجداويل والحروف كتبوه، اللهم ابتل كل سحر بالقطران والزعفران والمسك كتبوه، اللهم ابتل كل سحر بالفضة والنحاس كتبوه، اللهم ابتل كل سحر بالزجاج كتبوه، اللهم ابتل كل سحر دفنوه ورشوه، اللهم ابتل كل سحر بالشعر والصور صنعوه، اللهم ابتل كل سحر بعلمه الناس سحر ولما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اللهم ابطل كل سحر مربوط بالكواكب والنجوم اللهم ابطل كل كل سحر مكتوب اللهم ابطل كل سحر مربوط بالايام والشهور والاعوام اللهم ابتل كل سحر مكتوب بالاسماء واسم الامهات، اللهم ابتل كل سحر موروث، اللهم ابتل كل سحر موروث، اللهم ابتل كل سحر اصيب قديم او جديد او يجدد، اللهم ابتل كل سحر وضعه في البيوت، اللهم ابتل كل سحر الشتات والتفريق اللهم ابطل كل سحر الشتات والتفريط اللهم ابطل كل سحر عقدوه بسبعه عقدة عقدوه اللهم ابطل كل سحر نفتو عليه وَبَخَرُوا ودفنوه اللهم ابطل كل سحر بدم الحيض كتبوه اللهم ابطل كل سحر بالنجاسات كتبوه اللهم ابطل كل سحر بالدماء كتبوه اللهم ابطل كل سحر بالعزيمه والتوكيل كتبوه اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل سحر الجنون والتفريق، اللهم ابطل سحر الخمول والاكتئاب، اللهم ابطل سحر الهواتف، اللهم ابطل سحر صنعوه بقماش المسحور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بخروه، اللهم ابطل كل سحر جائب السحره جائب الشياطين اللهم أبطل كل سحر بالرموز والتلاسم كتبه اللهم أبطل كل سحر المدفون اللهم أخرج كل سحر المدفون اللهم أخرج كل سحر المدفون اللهم أخرج كل سحر المدفون اللهم أخرج كل سحر المدفون اللهم أخرج كل سحر المدفون اللهم, اللهم, اللهم, اللهم أحر كل من منعوا على الكلام اللهم منع اللهم أحر كل من احرصوا عليه الله محر كل من أحرسوا عليه الله محر كل من أحرسوا عليه اللهم محر كل من أحرسوا عليه الله محر كل سحر قديم الله حر كل سحر مدفون أين هو بإذن إيه الله تكلم دعاتي لله تكلم لله أين يوجد السحر أين يوجد أين يوجد تحت الآبار جنب الآبار جنب الآبار مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون في البادية في البادية في البادية في البادية مرشوش مرشوش مدفون مدفون بالصور بالشعر بالشعر باللباس باللباس بالملابس ملابس داخلية. ملابس داخلية ملابس داخلية ملابس داخلية مدفون مرشوش معقود معقود معقود تكلم طاعة الله معقود معقود تكلم تكلم طاعت لله معقود مدفون مدفون في المناسبات في المناسبات ها مدفون في المناسبات مدفون مدفون هيا أيه. اخرجوا طاعت لله اخرجوا طاعت لله <تصفح Lincoln> اخرجوا طاعت لله اخرجوا طاعت لله اتي بطاعت لله اتي بطاعت لله اتي بطاعت لله هيا جيبوا باذن الله جيبوا باذن الله اخرجوا طاعت لله هيا اخرجوا طاعت لله اخرجوا طاعت لله اخرجوا طاعت لله تكلم طاعت لله هيا هيا اخرج اخرج اخرج طاعت لله هيا يلا بسم الله بسم الله خرجوا باذن الله تخرجوا باذن الله في المدفون ها في الخلاء في الخلاء ها في المقابر في مقبره مقبره مقبره مقبره ها أه؟ في المقبره بتفوت ها المقبره ها ها في, أه؟ في أه؟ المرج أه؟ تكلم معي المقبره تكلم معي بالاشاره تكلم معي بالاشاره في المقبره تكلم ها أه؟ مقبره او في البيت في البيت في البيت ها في البيت مدفون في بيتين ها في بيتين في بيتين تكلمي بالإشارة تكلمي بالإشارة أهلا أهلا مدفون في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت هنا في البيت هنا في عتبة الباب عتبة الباب عتبة الباب عتبة الباب, الباب. تكلم طاعه تاليلة هي اصعد طاعه تكلم طاعه تاليلة تكلم أين هو؟ تكلم معي تكلم معي خرج في المدفون في المدفون فين؟ هيا تكلم طاعة لله مدفون ها مدفون بس مدفون الملابس الملابس الملابس ملابس. ملابس. ملابس ملابس مدفون ها هي أخرج طاعة لله ياه تحضر باذن لله؟ خلاص تحضروا بإذن الله يلا جيبوا جيبوا بإذن الله جيبوا بإذن الله جيبوا بإذن الله يشفاؤك شفاء الله غدا استقام بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤديكم من شر كل نفس وعين وسحر وحسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤديكم من شر كل نفس وعين وسحر وحسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس وعين وسحر وحسد الله يشفيكم. رب الناس أدي الباس واش فانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقمه. رب الناس أدي الباس واش فانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقمه. رب الناس أدي الباس واش فانت لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر صقمة الله أكبر الله.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 حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدًا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الصلاه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر ، لا ، كمسي ونفخي ونفتي. بسم الله الرحمن الرحيم